Mitä ovat sitten letaalitekijät? Letaali, tappava. Tässä on sellainen tilanne, että on joku tietty letaalipieni, joka aiheuttaa yksilön kuoleman ennen syntymää. Ennen syntymää, eli toki siis yleensä se on siinä alkiovaiheessa tai sitten vähän pidemmällä, jossa on se kehityksen aikana, käy vain niin, että ei synny sellaisia jälkeläisiä, joissa tietty letaalikeeni löytyy tai sitten se muuten, muulla tavoin tuossa esiintyisellä yksilössä. Tällaisia letaaligeenejä on, on aika yleisiä. Näitä on kaikilla lajeilla ja e, ihmisilläkin näitä on melko tuntematon joukko, mutta nämä, oletetaan, että nämä on varsin usein syynä, kun syyn tulee tämmöisiä parhaisvaiheen keskenmenoja. Nämä alleelit ovat yleensä resessiivisiä. Mutta joskus on tämmöinen letaalitekijä tilanne syntyy kun joku dominoiva alleeli on yksilössä homotsykoottina ja tällaisia yksilöitä ei luonnossa siis löydy. Mikä se tilanne siis on, jos sitä tarkastellaan vähän tarkemmin? Niin tuota, otetaan, katsotaan nyt semmoista alleelia, joka on tuota, Yksilössä heterotsykoottisena. Onko yksilö, jotka ovat kummatkin? Heterotsykootteja. Tämä ominaisuus, mitenkä se jälkeläisiin menee, niin tässähän on normaali tilanne, jos me katsotaan, tehdään tämä taulukko, että minkälainen jälkeläisjakauma pitäisi tulla. Täällä tota, poimin täältä mahdolliset Sukusulluvaihtoehdot ja täältä mahdolliset näin. Ja sitten yhdistän tulevat jälkeläiset. Ja tässä nyt on tämä jakauma. Pitäisi olla käytännössä jälleen kolmen suhde yhteen, millaisia jälkeläisiä tulee. Eli täällä olisi tämä heterotropotti-yksilöt, jotka Miten tämä dominoiva alleeli tekisi yksilössä sen ominaisuuden? Mutta nyt on jossakin tilanteessa se tilanne, että tämmöisenä dominoivana, jos yksilössä on, on kummassakin vastinkromosomissa tämä dominoiva alleeli, niin tämmöiset yksilöt kuolevat pois. Nyt ne, ne ei koskaan tule syntymään. Ne karsiutuu siis jossain alkiovaiheessa jo pois. Näin ollen syntyy tämmöinen poikkeava jälkeläisjakauma, joka normaalin kolmen yhden su tilalla onkin tota 33 prosentin homozygoottiset resessiiviset yksilöt siellä ovat. Eli jos on oikein suuri iso otanta, niin aletaan näkemään sitä eroa, että tämä nyt alkaa olemaan vähän joku tilanne pielissä. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä. On tämmöinen letalitekijä. Ja tämmöisiä, jos aivan merkillisiä ja kaumia tulee näihin jälkeläisiin, niin silloin pitäisi heräytyskellot soida, että siellä joku porukka nyt kaarisyirtuu tekee. Tässä tapauksessa nyt tämmöiset yksilöt, joissa tietty domenaiva alleeli esiintyy yksilössä homotsukostina.